Énnek. Itt a Réti Zoltán teremben. Úgy gondolom, hogy a többség, aki jelen van, mindenki tudja, hogy kiről is neveztük el ezt a kamaraterment, mindegy egy három évvel ezelőtt sikerült felújítatnunk, és méltó emléket állítani iskolaalapítóknak, aki jövőre lesz éppen a születésének századik évfordulója, és az iskola alapításának hatvanadik évfordulója. Úgyhogy nagyon szép ünnepségeket remélünk majd, és ez is egy ünnep, a mai este is egy ünnep. És, és kívánom azt, hogy érezzék jól magukat, hasznos tanácsokat kapjanak és információkat, vigyázzanak magukra és egymásra, egészségügyi jelzéseket próbáljuk meg betartani. És én nagy szeretettel átadom a szót a legszamikos kedves barátomnak. Ő lesz most a mai a koordinátora. Valóban. Köszönöm szépen. Hát nagyon sok szeretettel köszönöm a megjelenteket, hölgye, hölgyek és urakat. Egy nagy, nagy öröm számomra, hogy itt egy ilyen e, körülmények között tudunk egy ilyen szép dologról beszélni, meg még más szép dolgokról is, és hát az apropójára annak, hogy én hogy keverettem ebbe a dologba, mondanék pár szót. E, én itt közül e, felvidéki és, és anyországbeli kapcsolódási dolgokat magyar kultúrában próbálok foglalkozni, e, és hát már tíz évek óta, és e, e, tulajdonképpen megkerestek engem a helyi Szent Korona körösök, meg a felvidéki Szent Korona körösök, hogy van egy ilyen ötlet, hogy mit szólnák hozzá, hogy ha csinálnák egy nagyon komoly valamilyen megjelenését az aranyvonatnak és a, a Szent Koronának itt gyarmaton, az idén valamikor. És hát én ezt úgy gondoltam, hogy ez egy rendkívül megtisztelő dolog, annál is inkább, mert én a vonatokhoz úgy kapcsolódom jelen pillanatban, hogy indítottam egy barátommal együtt egy polgárkezdeményezést azért, hogy megmen megmentsük az ipolygányi vasutakat, mert ugye kezdett fölmerülni, hogy be kéne táncsukni. És hát itt a vonat kapcsán kerültem én itt képen nagy valószínűséggel, mert hát a vonat esetében mi most már nagyon szépen haladunk előre, és hát megjelenik most már a műszaki alátámasztása is annak, hogy a, a vonatot is talán sikerül megmentenünk, és ezt a szerencsétlen, vége egy talán kipolysági 6,3 km-es fölszedett sint talán sikerül visszaépíteni, és egy aluljárót, vagy valamilyen fajta átjárult a kettes úton, és talán még, még egy részét sikerül is majd a vasútnak is rendbetetni, és végre, végre hosszú idő, idő után ott is helyreállhat. Tehát én a vonat kapcsán kapcsolódtam ide elsősorban, meg annak kapcsán, hogy én egy elég, elég erős kapotcsá váltam az idő folyamán a felvidék és az anyagország között. még annyit szeretnék mondani, hogy, hogy nem öröm írjam számomra, és nagyon örülök annak, hogy tulajdonképpen annyian össze is jöttünk, hogy már egy nagyon jó érzés itt a programunk az lesz, hogy a mennyit után Balogában barátunk a csapatoknak az elnöke és aki a, annak idején polgármestereként Ipoly Balogra megszervezte, hogy az aranykorona másolatot ott megcsinálják és létrehozzák és azóta is ott egy fantasztikus aranykorona élet folyik tulajdonképpen a faluban, tehát ő neki lesz egy, egy néhány szavas Mondandója, aztán átadjuk a szakértőnek majd a szót, Vok Ibrének, aki azon kívül, hogy szakértője az aranykorona ügyeknek, szakértője az aranyvonatnak, ő egyébként pedig a koronaőrök egyesületének az elnöke is. Utána pedig lesz egy zárszó, Honodik Krisztiánnal, aki a gyarmati, bal korona, a ha az illeték esélyes, e akkor becsukjuk, elméletileg körülbelül egy óra kosztással természtük ezt a dolgot. Köszönöm szépen, ennyit megint szerettem, annak is a váltalomra szólt a falonkában a barától. Én is megszeretettek köszönni mindenkit, és ha még engedik, őket olyan tudom, mert az angilis problémány van neki, és van a máma annyit által meg a menősötöt bírnék kialani. Köszönöm szépen. Ha az egészet egy óra terveztük, akkor nem tudom, hogy elverékezzek mindenki. Én tudom, hogy a fő dolog ez, de ha ma a programban egy téma, ugye el is a Szent Korona kör kellett a pár szót mondanom. a bevezetőre mindazt, amit itt Miklós elmondott, igazolni tudom, mert majd olyan Tíz éves megemlékezésem voltam, egész nap vettem részt, ahol a hidakról, a vasútról mind a két ország haladékkal, a építési is jelen voltak, és sok minden szólt, főleg Lódró, a mennyéről, az utak fejlesztéséről, több saros utak, kerékpár, vasút, minden egyéb dolog szóba került, és nagyon pozitívan nyilatkoztak ebbe az ügybe. Mi tudjuk, hogy Isten már mai lassan örülök, biztos, hogy nem volna fogod mind megvalósulni, de ezelőtt, 20 évvel ezelőtt előindultak dolgok, 20 év után ide azért elég sok szép dolgot tudhatunk magunk mögött. A 20 év múlva e, megelégedésünket fejezhetjük ki, akkor nagyon jó lesz, a két mennyi múlva, nem nagyon. De igyekszünk is megtenni a magunkék. Csináltam pár ilyen jegyzetet, hogy, hogy csak a lényegről beszéljek, mert mindig azt mondják, hogy sokat beszélek. Az igaz, hogy nem tudom magamnak kontrollálni az időt, amikor elkezdek beszélni, és akkor szeretném. Én csak pontokat foglaltam össze, amire is akartam. Ugye beszéltünk a vitatról és hát a Szent Koronakörök, meg az emberi kapcsolatot, meg minden így, ami ezzel összefügg, és maga a Szent Koronat, hogy kerül a képbe. És ha hát a hidakról beszélnénk, hogy a hidak sok minden járképteznek, volt emberek, mindenféle kapcsolatok közt a, a, azt, a megteremt jó neki, és a reményt, a, a legjobbat, a megteremtőjét, ami mindig a pozitív magát annak, hogy csak jó dolgokat a műtterült, összekapcsolással, úgyhogy az emberek végében, végkességben, szeretetben ilyenek egymással. És ne olyan dolgokról kell beszélni, minden most is, hogy a nem beszéletőrünk is megtörtént, hogy az emberek nem megértése, tükré vagy kapcsán háborús viszonyok is előfordulnak de hogy úgy értékileg dolgold, de azt hiszem, hogy ebben mind a ketten kölyök itt benne vannak, mert nem tudtak megegyezni. És, és vannak akiknek nem ér a, a szép szó, és azt hiszik, hogy mindenben igazuk van, pedig ha elsősorban úgy mondom, hogy a hazaiaknak között volna egy kicsit mérsékletek felosítani, mindazok probléma tekintetében, amelyet ők úgy gondolnak, hogy prioritásuk és nekik a szánszáraimus elég pedig ha hát egy 50 milliós nem hiszem, hogy pár millió ember beszélyeztetnek de ezt hagyjuk oldalt. Hát és akkor ilyen politikai helyzetekből a társadalmi megosztottság, ami nem kell messzélni itt az anyaországban is, és nálunk is a politikai megosztottság olyan, amilyen. amilyen, amilyen, amilyen, amilyen és hát ez szintén magáért beszél. Itt sincs békesség, és a hát valakinek, vagy valaminek e, e, e, e, társadalmi békét kellene hozni az emberek közt, de hát ezt csak úgy lehetne elérni, hogyha az emberek is hajlandóak volnának változni, mert e, elsősorban nekünk kell az embereknek, megváltozni ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon. Ha mi nem teszünk két semmit, és első elsősorban magunkon nem változtatunk a jó felé, akkor nem nagyon változtatunk kell, hogy pozitív irányba fejlődjenek a dolgok. És az a Sánt Korülök körökkel kapcsolatban, hogy ne legyen hosszú, és talán úgy kezdeném, hogy már aztán viszont kívüljük az eredetre, hogy a Szent Körgóra köröknek elindítása Kárpát-medencében és ennek a földgyorsítása és a, és a, a társadalmi viszonyokra való ráhatása minél pozitívabb legyen, azért tesz tulajdonképpen elgondolva, és hogy ezt kicsit felerősítsük, és belőtt tartsadalmi visszhangot is kapjon. Tettünk ebben egy-két épést. Többek közt említeni azt, hogy írtunk a köztársasági elnöknek is egy levelet, amelyben próbáltam megindokolni, vagy rámilagítani dolgokra, hogy miért is Találtuk ki, vagy találtuk föl ezt az egészet, és mit szeretnénk ezzel elérni, és, és ebben ő tudna -e nekünk valami úton, módon segíteni. És hát az elején ecsetöltem azokat a dolgokat, amiről itt is kellene beszélni, akkor talán, ha megengedi, kedvű a levélből idéznék, és akkor mind a kettő kapcsán úgymond fölvilágosítást kapnám. Akkor 2021-ben a 17. Szent Korona két általunk fontosan tartott esemény történt. A Szent Pisek keretén belül egy új Magyarországon kirámesített búzafajta, a királyi búza bemutatására és megáldására került sor első ízben egyáltalán, valamint egy regélyás lett tűnszéktéve a Szent Korona körök megalapulására a Karpát medencében melyek pártoktól és politikától függetlenül működő, önálló szervezetek lennének alá és fölérendett nélkül. Továbbá november 21-én, Kisztus király ünnepén az augusztusban megáldott és megszentelt lózából kenyere majd a Szentpisej után felszeleteltek és szétosztottuk a hívetnek. A Szentpisejét az atya kinyilvánította az amúgy is ismert tényt, hogy Jézus Krisztus a Szent Korona örök és örököse. Mornár V. úrén szerint, aki sajnos napokban meghalt, illetve a magyar hagyomány szerint Jézus Magyarország törvény és királya, mert az ő lelkének egy darabját hordozza. földi magyar király hiányában minden jog, és földi törvénye szerint is Jézusra, a földön jelenlévő legfőbb hatalomra, a világ királyára szállt át. 2022. január 9-én délelőtt kifolybarulón, majd délután a Persegyházon, testvételeteülésünkön a Szent Éreg templomban tartott szerviségkel elindítottuk a Szent Korona Mi Nemzetegyesítő Erő-Erő nevű missziót, küldetést, amely alatt Magyarország szerte a Szent Korona, illetve a Magyar Koronázási Jelmény másolataival képeken való bemutatásukkal, előadások, beszélgetések megtartásával, szellemiségük megismertetésével szeretnénk felvenni, mindnyájunkat, érint, felvetni, mindnyájunkat érintő kérdéseket. Úgy látjuk, hogy a magyarság egyre jobban megosztottá váli, ami már saját létét is megosztottá válik, ami már saját létét is fenyegetni látszik. A szélsőség és társadalmi megosztottságban az EU, mint az Unió és más nártjátalmas szorításai közepette úgy gondoltuk, hogy egy új társadalmi helyet, eh, megbékélésre kérdezése van szükség, mégpedig a nemzeti értékek és érdekek előtében helyezésével, kitárgyalásával egy az ebből fakató gazdasági, szociális, kulturális és egyéb felmerkedésünket, megadarásunkat és jövőnket helyzetbe hozó regulálgusító párbeszéd elkezdésével. Felhírja a figyelmet arra, hogy elsősorban nékünk embereknek kell, hogy megváltozzunk, ne az én egoizmusom, hanem az egymás irányi tisztelet és önzetlenség legyen a mi évadon. Ezeket csak a Szent Korona szellemiséget tudja megteremteni, főleg ha ezt a missziót olyan személyiségig is támogatnak, akik példaképei a társadalmi életnek. Országi álló körültünk legfőbb állomása. Június 6-án, pünkös Esztergom lenne, ahol az Esztergolim az illikámon szempise belül emlékeznék meg egyházunk szövetéséről, nagy nemzeti tragédiánkról, illetve az összetartozás napjáról. Az ekkor szolgáltatott szempise vegyen egy új kezdetek az elindítója egy társadalmi békének, a Magyarság és Magyarország felemelkedésének. Ezt csak úgy lehet elérni, ha mindjárt akarjuk, és teszünk is érte. A kezdő lépések megtétele után már volt egy szép ünnepség bombán, aki tudunk a február 25-én az Balasággyalmatban és március 9-én Egy hosszú e, bevezető után szeretném az itteni és a magyarországi szervezőink, segítőink elképzelését, kérését. Milyen tisztelt elnök úr! Önnek, mint a Szent Koronai Testület elnökének ráadása a Szent ügyekben tanácsokat adni, intézkedni. Kívánságunk az volna, a missziós is sikeres lenne. Nagyon viszont voltál a ami nagyon törömteljes és kívánatos esemény lenne, ennek érdekében lehetne e szó arról, hogy a Melódi a Szent Korona eljön a Tesztergomba a szentvisére a jelzett napon, mint egy megkoronázva az országjárul körutat és a átom körüli ünnepeket magasan valami és társadalmi vezetők részvételében. Nem az országjáról körutat akarjuk kiemelni, hanem ráerősíteni a megkezdett folyamatra, ami hatalmas visszáműlt a ki, és további erkölcsén szellemi erőt adna a folytatáshoz. A Szent Munkratörű Munkra Törvény tudom, hogy kérésünk, kérésünk szokatlan a Szent Korona őrzött helyéről van, ha olyan társadalmi vagy egyéb kiváltó Okának kell lennie, hogy mazdósító erőként haszolni, és bizonyos feltételnek elvarrásoknak meg megfeleljen. Mi mindezt megtesszük, hogy egy ilyen pozitív lé létrejessen. Kérjük az elnyugodat, hogy felcsegi véleményét ezzel kapcsolatban, tanáltan megköszönjük és elmondani. Röviden létrejét, akkor a Szent szélyeit is, hogy mi szeretnénk elérni, és akkor szerettük volna egy nagyobb társadalmi melepvonást ebben, ebben az ügyben, hogy ez majd milyen lesz, hogy rajtunk és sokat fog múlítani ebben tudnak, hogy akarnak a segíteni. Ja. Értem egy két jelzletet, még, hogy miért éppen a, a Szent Korona és a hozzáfűződő tank vagy eszmeiség a megfelelő eszköz a társadalmi megvégkérésre, a Nemzetegyesítő küldetésre. Ugye az én elképzelésem szerint nekem mindent Szóval én, ez mind maga a vélemény, amit itt elmondok, hogy évszázadokon át működött, csiszolódott, fejlődött, különböző társadalmi viszonyok között, rendre, rangra, nemre, vallásra, eszmegy és politikai különbözőségek ellenére, mert mindenki néki volt alárendelő, elismerték a és hogyha az évszázadokon keresztül bevált, akkor miért vallatna be a mostani Moderna körülmények között, és minden folyamat, minden helyzet folyamatban van, és, és a végső eredmények az mindig egy közös társadalmi altalattól külte al. Nincs olyan, ami esetleg rendben lehetne javítani, iszont úgy, hogy ez mindenkinek jó legyen. Ö, mert azért van úgy néz ki, hogy mindenki uralkodni akar a másikon. Ö, mindenki meg van győződve se a felső rendőrségéről. Hát erről kellene vettük valami úton vissza kell térni az ismert mondáshoz, hogy a haza mindenek felett. A bajok mindig uh, ott kezdődtek. A, nem a magyar érdekek voltak az elsők, nem a népi érdeke. Ide kellene visszatérnünk, uh, és ennek uh, igazolása uh, talán a mai politikai és a háborús helyzet is. Visszatérve megerősítendő az Országos Körgat felvidéken is teszünk érten. Tegnap beszéltem a mi Atyamonkal, a papunkkal, annak kapcsán, amit előbbről is már Krisztiannal is beszélgettünk, hogy jó volna esetleg hozomba is eljutni, és ott is valami előadás, misét stb. És, a többi, és a, a, ugye a beszélgetés kapcsán olyan e, megalapodásra, illetve dologra jutottunk, hogy jó volna létrehozni egy szövetséget, ami Két vagy 8 város éjített az országban, és ezt mondanám Budá, Budapest, Una Buda. Kozony, ki az Begény, így olyan beleértve, az egyetlen kiskösség közöttük, ahol a Szent Korona megfordul. megfordult. Székesfehérval, Veszprém, Esztergom, és lehetne viselni ad ugye valatt valamikor. A is volt, és e, tulajdonképpen az osztági arról körül, után útunkon is jó volna ezekbe a városunkbe eljutni. Én semmek érdekében szintén előre a városoknak majd egy hétben belül megfogalmazunk egy levelet és küldött nékik, hogy mit szólnak a szövetséghez. Egy olyan kíndról pont, amely segíthetne a szemzően a létszerűsítésében, és úgymond sem annak mondom, hogy a visszaállításában, de a gyövőben visszaállításában, de ki tudja, hogy a gyövőben mikorra fejlődhetne még ki. Hát, ennek a népszerűsítésébe természetesen nagyban, nagyban hozzájárulna majd az aranymódat is, azt aztán képe előtt a beszélgetési folyamat. És hát hogy az a legjobb, hogyha az emberek körülnek is beszélgetnek, és akkor ebből nem csak rosszul dolgok, hanem nagyon sokszor jó dolgot nem ki, és történnek, és ezeket kellene megragadnunk a, a késődiket folyamán, és, és valahogy erre ráerősíteni, ráerősödni, és megpróbálni valahogy ennek az eszmé eszmélyiségnek a tükrőben más közt elhinteni. Ezeket a dolgokat, minél közben ezzel tisztával legyenek, hát valamikor ugye az emberek jelent, jobban tudták, hogy nincs az a szem korona, mitod ez magában, van, de hát az utóbbi jó pár évtizedben viszonylag ugye a hálvodó után, második világhálvodó utána az iskolában semmit nem foglalkoznak, ezzel nem töröttek, az a generációk jöttek, mentek, és hát a mai élő emberek is csak úgy tudnak, hogy a koronában, hogyha Érdekli őket a történelem, vagy ezzel kapcsolatos történelem elmenésre, különböző előadásokra, és hát legalább otthoni vagy a rokonok ezeket a beszélnek, különben nem tudnak semmit, vagy lehet, hogy a lényeget éppen nem tudják, és ezt kellene talán jobban megerősíteni, ezt a tudatot bennük, hogy, hogy segítsenek a társadalmi problémak megoldásában a Szent Korona eszményiségen keresünk. Röviden mennyi, köszönöm szépen! Rizit, és köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A szakértőnek, és a kicsó volt meg Gábor barátunkhoz majd a szakértők, Otin Le, Fogérről majd tudjuk töltetmesélni a koronába, és az ahhoz kapcsoló dolgokról. Megkövetlen egy hibát. Itt van ez a csodálatos koronamásolat, ami Herendi Korcelán, és hát elfelejtettem és ezért előzést kérek, szeretném megköszönni az itt jelenlevő barátomnak, gyűjtőbarátomnak, ügygyűjtőbarátomnak, Naszáli Aladárnak, hogy megtisztelte ezt az összejövetet ezzel a fantasztikus koronával. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül szép tízlete ennek a mai előadásnak, és hát ezzel átadnám a szót Köszönöm szépen! Jó estét kívánok mindenkinek! Mint a hagyar is látszik, Magyar Király Korona Egyesületének elnöke vagyok. Ezt az Egyesületet 1991-ben az akkor még élő koronaörök alapították, azzal a céljal, hogy a Szent Korona hagyományos őrzését kieszközöljék és helyreállítsák azt a folyamatot, ami több mint ezer éven áll létezett. Akkoriban Gőnc volt a köztársági elnök, akire még városrészt is elneveztek, aki egy rendkívül kellemetlen levélben visszautasította ezt a kérését az akkori És két Nagyon elkeseredtek, és két országgyűlési képviselő azt javasolta neki, hogy a jelen pillanati politikai helyzet ugyan nem teszi lehetővé, de alakítsanak ki egy egyesületet, ami amit túl tud élni mindenféle kormányt és mindenféle politikai helyzetet, és majd egyszer, hogyha a történelem kereke úgy fog majd változni, akkor legyen mihez hozzá nyúlni, hogyha egyszer politikai akarat lesz arra, hogy újra a Szent Korona hagyományos őrzését helyreállítsák. Itt-húsz év alatt el is értük, hogy 2010 május 30 ával megalakult a Honvéd koronaőrség, és jelen pillanatban ő az országházában a Szent Koronát és a hozzátartozó drágaságokat. Így kerültünk mi, fiatalok, a fiatalok, most már 65 éves én is betöltöttem, tehát nyugdíjasként, tehát akkor még 40 éves választottak ki minket az akkor még élő koronaőrök és így tudtuk továbbvinni azt a folyamatot, aminek a vége végül is ebben a szervezetben csúcsosodott ki. Nagyon ajánlom, hogy tessenek elmenni az ország házába és megnézni ezeket a nagyon jó kiállású igazi, kemény legényeket. Hozzáteszem, hogy a Magyar Honvédség legelőbb alakulata alapulata rendkívül sok kiképzésben részesülnek, a honvéd koronaőr, lépjünk egyet. Jó? A honvéd az a katonai szervezet, aki nyílt fegyverviselésre kapott felhatalmazást. Nem tudom, tudják el, hogy a katonaság csak külön engedélyel, illetve háborús helyzetben viselheti a fegyverét az utcákon, és használhatja. A Honvéd koronaőr az egyetlen, amely békeidőben is használhatja a fegyverét hogyha a Szent Koronával szemben támadást tapasztal, vagy az őrséggel szemben támadást tapasztal. Nagyon szép kezdeményezés ez a Szent Korona kör, hogy az Egyesületünknek a tevékenységéhez hozzátartozik az, hogy különböző ünnepségeken, különböző helyeken a Szent Korona másolataival. A másolat nem mindig jó ötlet egyébként, hivatalosan maketnek kéne hívni, mert ö, autentikus másolat soha nem készült a Szent Koronára. Úgy, ahogy mondjuk a monalizát sem szabad egy az egybe lemásolni, ugyanabban a méretben, ugyanazzal a technikával, úgy a Szent Koronát sem lehet lemásolni így. Tehát másolatokról soha nem lehet beszélni, csúnya szó az utánzat, de vigyék el, valahol ott az igazság, nagy tisztelettel adózunk mindenféle másolatnak, de ö, nincs minden rajta. Ha másolatnak neveznénk, akkor az összes törés, foltozás, cínezés, mindent ugyanoda vissza kéne helyezni, és akkor azt mondhatnánk, hogy hm, ez egy másolat. Márpedig ilyen nem készült, megpróbáljuk általában utánozni. Gyakorlatilag azok a képek, amiket most szeretnék önöknek mutatni, az a koronakutatókonferencián, amit 5 évente szoktunk megtartani, és pont idén aktuális lesz egyébként. Összehívjuk azokat az autentikus kollégákat, meg polgári szakmánkat eh, tekintve ékszerész vagyok, ez az már, és én így keveredtem bele a Szent Korona ügyekbe, és az én aranyműves kollégáim voltak az elsők, akik konkrétan aranyműves szempontból megvizsgálták, a Szent Koronát 1983 márciusában. Éppen most lesz majd Kerek évfordulónk, és a Szent Korona szemléletében ő hoztak, ők hoztak új szelet, ők nyitották ki az ablakot, ami azóta is félig van csak kinyitva, mert az akadémista álláspontokkal merőben szerbeálló vélemény fogalmaztak meg. Egész egyszerű szakmai következtetésekkel. Ugye az akadémista álláspont azt. Próbálj erőltetni, hogy a Szent Korona egy női korona, amit valamikor bizányzból került ide, és ajándékozták a második István, a második Géza a akinek görög felesége volt, és így az ő rokonsága küldte ide, és tulajdonképpen ez egy összetágolt, innen-onnan összeszedett korona. Ezért én kerestem egy pár huzamot, pár ami autentikus lehet, és bizony találtam is, ez pont Mánuel császár, elnézés nem így fogom. Mánuel császár és Piroska császárné. Akkor még császár, né, aztán császár nő lett, ugye a né, Ő Szent László király lánya egyébként, és egyetlen női szent a Bizánci szentek sorába. Mánuel császár viszont nézzék meg hogy a Szent Koronához nagyon hasonló koronát visel a fején, ott van a gömbös kereszt, ott vannak a keresztáltok, és ott vannak a csindők, igaz? Tehát nem kell olyan messzire menni, hogy lássuk azt, hogy ez nem egy női korona, itt egy kicsit erősebb képen van, egyszerűsítve van, és hogyha hátulról megnéznénk a Magyar Szent Koronát, találkoznánk ezzel a két képbe, illetve a két személyen, az egyik a Dukászázból származó Mihály, aki baloldalon találunk, a második pedig bíborban született Konstantin, akik egyébként rokonok voltak és társászárok egy időben, és hogyha megnézzük, ők is furcsa módon olyan keresztet koronát viselnek, ahol ott van a gömbökkel alkotott kereszt, ott van a keresztpánt, amit ugye gyöngyökkel próbálnak utánozni, és furcsa módon a háromosztató csündők is ott vannak. Tehát alapvetően egy száz éve vagy még a 1791 óta fönnálló és az akadémián kanonizált igazságot három másodperc alatt romba döntött három aranyüves. aki odament ránézett és azt mondta, hogy ugyan már kérem. Ez így nem működik. Na most ebből mivel sokan doktori disszertációt írtak, könyvet jelentetett meg a Tudományos Akadémia, ezért ők egyszerűen átnéznek rajta. Ez nem is létezik. Mi létezik? Mit, mit hallottak ezelőtt? Léphetünk tovább. Hogy van egy bizánci koronánk, van egy római koronánk, ezt valahol összebarkácsolták, szegecsekkel összeütötték, valamilyen ostoba okból kifolyólag, és ez így történt. Hát nem történt így, mert nem lehet egy mérnökcsoport megvizsgálta, amikor a Nemzeti Múzeumban egy gulyóálló tárolót kellett neki építeni, és ők hozták az első méreteket róla, az exakt méreteket. Mit gondolnak, hányas fejméretre készült? Nagy fejlékség, de nagy. Ugye, mert ha bemegyünk az ékszerészhez, és azt mondjuk, hogy hát, mesmerül, egy Magyar Szent Koronát lesz szíves csinálni. <gül> ja, jó, milyen súly, mi legyen rajta, és hányas fejméretre akkor azt mondják, hogy van két és fél kiló aranyam. lesz szíves a mesterül 19-re képet elhelyezni rajta, és 63 és feles méretre tessék szíves elkészíteni. A 63 és feles felméret viszont a kalapos szakmának, a fejfedő készítő szakmának legnagyobb konfekció mérete azóta is. Ennél nagyobb kalapot már egyéni méretre gyártanak. Ez azt sugallta számunkra, egész egyszerű meziplábas iparosoknak, hogy ezt egy sorozat koronázásra készítették. Tehát nem egy személynek készítették, hanem megkeresték a legnagyobb közös többszöröst, ami majd később, ezer éven át alkalmas lesz arra, hogy valakit beavassunk a királyság szentségébe, az uralkodás szentségébe. <hül> Három alapvető dologba lehet összefoglalni a Szent Korona lépjét, és itt lehető tudok segíteni a dolgok elképzelésében. Egy: minden szent vagy miért szent? Ugye úgy, nem, úgy szoktam kezdeni, miért is szent a magyar Szent Korona? Ugye, és itt kezdődik az alapvető probléma, hogyha nem ugyanipoly balogról, de kisgyarmatról eljön valaki, és megkérdezi minket, hogy ugyan tessék meg miért szent a magyar szent korona? Akkor az ember elkezd vakarozni, hogy most mit is mondjon hirtelen. És ebben három kérdéskör közé, vagy három fogalom köré próbálom összegyűjteni, hogy milyen választ tudjunk adni mondjuk az Ausztráliából az a térő, harmadik generációs kisunokára, aki még nem is tud feltétlenül magyarul. És azt tudom mondani, hogy ez az a szent korona, ami azért szent elsősorban, mert hogy a Szent Árpádhádi királyainkat ezzel koronázták, Azt hiszem ebben nagy vitánk nem lehet. Ebbe beleértjük Szent Istvánt is, mert ellenkező információnk nincs. Ezt egy ügyvéd ügyvédbarátomtól hallottam ezt a kifejezést, mondta, hogy vitatkoznak veled, mondd azt, hogy ellenkező információnk nincs. Tehát, ha önök között van valaki, aki egy okirattal igazolja, hogy nem koronáztuk meg 101 január 1. szent István, addig mi azt mondjuk, hogy igen, Szent Istvánt és is ezzel koronázták meg. Nincs ellenkező információ. Második szentségét onnan nyeri a számunkra, hogy ezzel a koronával az uralkodás szentségébe avattuk be az általunk megválasztott uralkodót. Nem megkódított minket, nem levert minket, hanem a magyar rendek, az önök képviselői, az énősei összegyűltek és maguk körül királyt válaszoltak. Az etelközi vérszerződés az nem egy tréfa, az egy történelmi tény, az egy történelmi szerződés. Hét törzs egy nemzetté vált, jöhettek bárhonnan a világon, de onnantól kezdve ők egy nemzet volt és ezek a hét nemzet vezetői kiválasztották meg azt az uralkodó családot, akik ezek után megbíznak az uralkodással. Ez volt az Árpád ház, és 1301-ig, amíg a kis arany ágacska le nem tör, addig ők adták az uralkodót. Tehát az uralkodás szentségébe avattuk be azokat a lépőművel visszajött, személyeket, akiket mi kiválasztottuk. Utána, hogy kihalt az ártatás, az oldalági leszármazottakat, de mindig mi választottuk ki, és az önök és az én őseim, az én őseim kicsit később, tehát 1772-től mondjuk az én őseim is beleszólhattak elméletileg a királyválasztásba, de amikor kiválasztottuk, akkor közösen avattuk be őt a vilakodás és lett ő így az egyenlők között az első. Onnantól kezdve minden jobb, minden uralkodás onnan szárt lefelé. A következő szentséget pedig onnan adódik, ami a legfontosabb, 1038. augusztus 14 ike Szent István halál előtt összehívja az uralkodó rendeket, a főpapokat és egyéb legátusokat és Magyarországot a Szent Korona jegyében átadja Szűz Máriánat. Ezt akkor bejegyezték a világ a központjába a Vatikánba, azóta hogy hívják Magyarországot? Regnum Marianum. Mária országa. Egy pofon egyszerű, kijelentő mondat. De ez eldöntött minden. Azért, mert azóta Magyarország uralkodója, és itt lehet, hogy Molárni Jóska egy kicsit ütközök, Szűzmária országa, Szűzmária birodalma és az ő uralkodási területe, és mindő fia másodszor eljön a világon uralkodni, akkor ő elfoglalja, ő foglalja Magyarország trónját. Lehet, hogy ez most itt szöges ellentét áll az előzőleg hallatán de Magyarország tulajdonos nője, Szűz Mária nem Védőszentje, nem Patrona Bungáriánél, hanem Dregnik Máriából. Azóta ennek egy nagyon fontos pillanata az a fölülről nézünk a Szent Koronára. Ez a homlok része, ezen a ponton látható, ez a kép, ez a virágbíró Jézus Krisztus, Újjával a Szent Háromság jelét mutatja, akkoriban ez a Szent Háromság jele volt. Hát nem számoltam ilyen petítésre, de így kell egy ilyen jelet mutat, ami a Szent Háromság egyezményes jele volt. Ezt a nikai zsinaton kanonizálták, tehát a nikai zsinat után kellett készülni ennek a képnek. Maga egyébként a szent Koronnak készülhetett volna a 3. századtól egészen az ezres es a legutolsó vértanú szent halála után, ugye, mert az egy pontos határidőt kijelöl, tehát amíg ő nem halt meg vértanúként, nem lehetett szerepeltetni a Szent Koronát. Maga a képsor egyébként egy égi uralkodásnak a rendszerét mutatja. Négy fő oszlopon áll, négy arkangyalon áll a Szent Korona, Gábril, a Nihálya, Uriel és Ráfájá. Ez a két Uriel és Ráfájá hiányzik róla, mert lecserélték valamikor a, kép, a képeiket. Ör, a négy arkangyal a négy fő elemet bejelentette, tűz, víz, föld, levegő, és így komplet volt egy, egy világ. A világ elején a világbíró Jézus Krisztus ott ül a trónján, két életfal két oldalt, és oda van írva a neve. Jézus Krisztus. Igaz, hogy görög ABC szerint, de oda van írva a neve. Minden személynek egyébként, aki szerepel a Szent Koronát, oda van írva a neve. Kivétel egy, Ez pedig a felső részen, tehát a Szent Korona tetején szereplő két, amire azt mondták, hogy Lá, látjátok, azért van ez összebarkácsolva a két részről, mert két Jézusta van a Szent Koronát. Ugye? És hát akkor ugye egyiket itt találták, másikat ott találták, és hát erre már nem tudtak gondot fordítani. Hát, nem kérem szépen. Abban az időben, amikor készült, akkor az Atya Isten tilos volt ábrázolni. Nem volt antropognot ábrázolás. Először a Sixtus Kápolnán van kapor Isten, ahogy a magyarok mondják, az öreg Isten. Ugye ő a fiú Isten, hát van öreg Isten is. De nem jeleníthették meg személyesen, akik készítették a Szent Koronát, ezért megöregítették Jézuskát. Ugye ott a 30-as éveit látjuk, a fiatal uralkodása teljében levő, itt pedig a lemkora nyugdíj környéki Jézuskát látunk ezen az oldalon. Nem híves és nem egyéb, hanem négy szögletes mezőbe helyezték el. Még pedig azért, amit az előbb mondtam, a tűz, víz, föld, levegő, négy sarkú volt a világ akkoriban. A keretvilág négy sarka, még mindig így mondjuk. Aki itt ül, nincs megnevezve. Ez az egyetlen egy személy nincs megnevezve, a 18-kétnek oda van írva a neve, ő nincs odaírva. Ő két piktogramot kapott, mint mi annak idején az óviban. A egyik oldalon egy napocskát látunk, másik oldalon egy holdat látunk. Ő középen ül, pont az átlónak a mi elős közepén, tehát annak a világnak, amit ő képvisel, a közepén ül. A nap mindig Jézus Krisztust jelenti, mert a világ jött közén, hogy a mi sötét életünkbe valami fényt hozza. A nap mindig az aranynak és a férfi entitásnak a jelképe. Tehát, ha Jézus nem akarják alapszerint lefesteni, akkor egy napot, egy arany napot festenek, és akkor tudjuk, hogy róla van szó, hiszen ő hozza el számunkra a világosságot. És hát ugye a kiskaptekizmus is mit mond? Fölnén a mennyekben, ott ül a mindenható jobbján. Eljönni majd, ítélni élőket is voltak. Egyébként ott van a sorskönyvben a térdén nyugtatva, és amikor oda kerülünk, akkor fölütik és hosszába, kerezve megnézik, hogy akkor hogy is teljesítettük az életünket. Tehát aki egy oldalon Jézus Krisztus képviseli férfi entitásban, a túloldalon viszont egy holdacskát látunk, ami mindig a női entitást jelenti, ezüstöt jelent, a nőket a hold szabályozza, a ciklusukat, a teremtés, a születést, mindig van a hold, a kiáramlás, az ár, apáit is, a hold szabályozza, és női identitás jelent minden egyes keresztény, meg nem keresztény ábrázolásban is. És csak azért, hogy ne tévesszük el, hogy itt a születésről van szó, kilenc darab, Kicsi gömböcskével jelzi, hogy ez egy női entitás, a születésnek a jelképe, a szűzanya jelképe. Tehát aki itt középen nő, az férfi és nő egy személyben, az éjjel a nappal és az éjjel ura, a csillagoknak és a bolygóknak az ura. Tehát a világ közepén nő, és ő az Atya Isten. Azért, mert a világ amit a Szent Korona keresztje képvisel, a köldökén halad keresztül. Ez a kép pont a kutacsa fölött volt az uralkodónak, amikor a a Szent Koronát, és ezáltal megnyitotta a szenthalitás felé a csakráit. Most tudom, egy kicsit sok volt, amit én most elmondtam, de higgyék el, hogy ez így volt. Márpedig, Ilyen alapon állították össze a képeket és a rendszert. Lépjünk, mert ugye nem tudom, hogy mi következik, de igen. De számomra azért fontos ez a kép, mert a magyar szent családot tetszenek látni. Szent István, kedves felesége hátul, én elnézést mindig Bajor Gizinek hívom, de hát mégiscsak Gizella volt és Bajor Szent belért volt a tanítómestere Szent Istvánnak, és ez így áll. Mit is jelent számunkra ez a kép? Mit jelent a Szent Korona ebbe a Hogy ez Hogy ennek a kis itt volt egy Bajorági mamája, aki a nyugatrómai római Birodalnak képviselte. Volt egy apukája, aki a Kárpát-medence, Horvátország egyébként csak csatlakozott ország, és nagyon ideges vagyok, hogy a Nagy Magyarország térképehez mindig beszerkesztik a horvátot, nagyon tájják hogy mi ott van, ők ott szerepelnek. Őket csatlakozott ország volt, László királyt meghívták a trónjukra, de aztán öröklődött, öröklődött, együtt értek velünk, aztán 1848-ban mondták, hogy köszönjük kilépünk és kiléptek a szövetségből, és aztán már csak társult államként voltak ránunk. Nem kell őket nekünk ez bőven elég lenne most is, igaz? Tehát van egy apukája, akitől Magyarországot örökölte volna meg, viszont volt egy felesége, ugye akkoriban gyerekkorban eljegyezték már az uralkodó családok, egy bizánci császárnak a leányát vette feleségül. Ez a kisfiú, aki később Szent Imrének fognak hívni. Ö, hogyha megéri a királyák koronázását, ami 23 éves korában következett volna be, de egy furcsa vaddisznó balesetben elhuny, akkor ha őt három nap múlva királyák koronázzák, azt itt elmondom, hogyha akarják, de Szerintem bezárják a voltot itt, hogyha annak kiver minket a takarító tovább maradunk. Tehát, hogyha ez a kisnyú megéri a királyi koronázását és a magyar tróra lép, akkor ö, megörökölte volna a feleség, feleségén keresztül a bizánci trónt. Egész bizáncot megörökölte volna, az anyunk keresztül viszont megörökölte volna a nyugatrómai császárságot úgy, ahogy van. Hozzácsatolva a magyar területekkel, és a lengyelek már akkor is mindig testvériségben voltak. Ugye már Árpádnak is már lengyel származási felesége volt. De hát gyakorlatilag ez a kis középen az akkor ismert keresztény világ ura lett volna, egy világuralkodó lett volna. Pesten viszont a hat kertben mondták, hogy ennél kevesebbért is öltek már ember, nem hogy ezért. Tehát nem véletlenül halt ő meg annak idején. Van egy csodálatos könyv, felzó kiadó, vadkert felől félúton című könyv. Tessenek szívesek megvásárolni. Nagyon tanulságos és nagyon pontos könyv. Szintén amatőr írta, szintén eltagadják és sehol nem forgalmazzák, mert egyszerű paraszti józanész logikával, járja a lépéseket, hogy miért is kellett megölni Szent Ibrét egyébként. E, gyakorlatilag e, szakrálisan el kellett mennie, szarvas telejteni, igaz? Hát a csodaszarvas munda nem véletlenül vezet minket ide a Kárpát-medencébe, és egy szakrális vadászaton kell részt venni, hogy bizonyítsa azt, hogy ő megtermett már arra, hogy az uralkodás szentségébe beavassukni ő, és ezért elment, de akárhova ő sem mehetett, csak az Árpád ház szállás területének legdélebbi pontjára mehetett, mert az van legközelebb a naphoz, Istenhez. Ezért ők elmentek, na mit gondolnak? Hova? Solt vad kertre. Mert hova megy az ember szarvaslőni, hanem vad kertre. Vad viszont a szarvas kutnál vadásztak, mert hát hova menjen az ember szarvas vadászni, hanem szarvas útra ahol érte az a bizonyos támadás. A támadásban nem halt meg rögtön, hanem a testőrei valahogy ö, elválasztották tőle, védekezett, minden esetben halálos sebeket kapott, megpróbálták visszavinni a Vatkerti úton Buda felé, ahol a páros ö, szerzetesek még talán megmenthették volna, de Vatkert felől a félúton meghalt. Ahol meghalt, Letetszenek údni a google -ba. Google a barátunk, mint tudjuk, Ö, öreg torony. Mit gondolnak, hogy hívják azt a helyet, ahol meghalt annak idején, szörnyű kínok között le van írva a történet, Solt Szent Imre. Azóta is így hívják. Hát ha megtetszenek nézni, van egy csodálatos öreg torony, úgy hívják, kint a mezőn, teljesen értelmetlenül van egy templom a mezőn. Ez a templom úgy van megépítve, hogy van egy torony rajta. A tornyom mutatom, így van egy ablak a külső oldalán, és így van egy ablak a belső oldalán. Kívülről nem látok be, belülről nem látok ki. Tök értelmetlen az egész. Igen ám, de szeptember 4-én a nap úgy megy lefelé, hogy egyszer csak besüt a felső sarkon és besüt az alsó sarkon, és megvilágítja az oltárhelyét, azt a helyet, ahol meghalt. Eltetszenek menni, szeptemberben megtetszenek látni, évente kétszer lehet látni ezt a jelenséget, mert egy csillagászati fordulópont van, és akkor én elmentem, megnéztem, most is kivel a libabőr, ide, ide vetítettem a, a napsugarat, amikor oda ment, azt hittem, hogy hülyére vettek, mert néztem a napot, egyre vadabb szögbe ment le, mondom, hát itt nem lesz semmi, Jó utaztunk, baráti társaság, és csak ping, mint a mesébe, mint a, a történelmi filmekbe, amikor az úr kinyújtja az ujját, egy napsugár be, körülbelül 20 percig látható, aztán eltűnik meg egy éve, pár napig látszik egyébként. Tehát így állunk a magyar történelemmel, így következik az, egyébként, a történet úgy folytatódik, hogy a Szent István megrokkant, tehát onnan az évkönyvek is őszajú, rokkant, görbeháltó emberként ábrázolják, viszont még egy dolgot elintéz, elmegy a keleti végekre, mégpedig Amátszaúkra, ahol egy Tom Zaba besegyű vezér vezért, feleségestől, lovastól együtt élve eltenett. Teljesen őrült dolog, egy keresztény magyar király, aki a megbánást és a, a keresztény hitet terjeszti, Oda megy és egy ember feleségestől élve eltemet. Azért ez elég durva, még Pesten is. És akkor a fölgöngyölíti az ember, akkor ez a tonuza, lefordítva a neve Vaddisznó apát jelent. És akkor mindjárt egy kicsit érdekesé válik, hogy miért Vaddisznó baleset ez, és mérásnak-e legyen, akit Vaviszmo apának hívnak, egyébként a, a családját is hát likvidálják, volt egy kis fegyveres csörte. Egy gyerekét vagy két gyerekét megkimérték, a papok vették magukhoz, és az egyik az egyik kollégám, akit mit gondolnak, hogy hívnak azóta, és Szent Imreinek, hát hogy hívják pillanat. Vissza tudja vezetni a nevét a családját, tomozabájén. Na szóval ilyen rejtelmes a magyar történelem. Amikor megtörténik az Árpátráz kihalása, akkor jön a bizonyos interegium, időszak, mit csináljunk. Orseuló Péter megmutatta Szent István után, hogy nem jó az, hogyha idegen uralkodó kerül Magyarországra, mert ugyan Szent István megeskedte, hogy megtartja a magyar hitet megtartja, a magyar törvényeket, szokásjogokat, de rögtön ahogy Szent István meghalt, a magyar nép ellen fordult, meghirdette a kormányprogramot, addig nem nyugszom, amíg minden magyar embert nem írtottam ki, elég nyilvánosan beszélt. tehát őt is aztán egy csatában szépen megölik, de innen egy nagy történelmi tudást kaptunk, hogy a külföldiek nem feltétlenül jól vezetik az országot, Ezáltal, mivel a szűzanyának lett a Szent Korona képében átadva az ország, minden jogot összpontosítottak a Szent Koronában. És azt mondták, hogy itt pedig nem lesz más uralkodó, csak az, aki szent időben, szent helyen, a magyar Szent Koronában, Szent ruháiban, a magyar nép által be a ország vezetésébe. Ezért aztán minden idegen ágyi király, mondjuk Kámen királyt is, mindenféle szerződésekkel rögzítették a jogaikat, minden előjogukat, amiről aztán csak a Habsburgok kedvéért mondott le a magyar nemesség a szabad királyválasztás jogáról. Mit gondolnak, miért mondtak le róla, magyar nemesek? Mert azt mondták, ha nem mondanak le, akkor nekik is adót kell fizetni. Ő jól mondták, akkor inkább nem választunk királyt és így lemotunk a szabad királyválasztási jogunkról. Ilyen egyszerű eladni az országot egy kis pénzért. Tehát a Magyar Szent Koronát ilyen módon kell szemlélni, valóban ország egyesítő és ország megtartó eleje van, és itt nagyon tudom támogatni és megköszönni, hogy egyáltalán ilyen gondolat elindult a felvidékről. Hozzá kell tennem az Egyesület minden évben minimum kétszer ellátogat a felvidékre, egy Szukola István nevű barátunk szervezi ott a rendezvényünket és a Szent Korona másolattal, koronai díszben, és megpróbáljuk a nemzeti öntudatot egy kicsit táplálni, nem fölrobbantani, táplálni. Nagyon érdekes volt, én mindig azt mondtam nekik és ne haragudjon ezért a mondatért, hogy nagyon elovásodtatok. Tehát amikor egy nő lemond a nemzeti öntudatáról és hova utónevet tesz, akkor asszimilálódik ahhoz a rendszerhez, és hogyha egy anya lemond arról, hogy magyarul beszéljen a gyerekéről, akkor elvesztünk. Én gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy a magyar nemzetet csak a magyar nők tudják megmenteni. A férfiaknak mindig nagy a pofája, mindig elmennek harcolni, meg lehet követ haigálni, a nők otthon mégiscsak elmosogatnak, gyermeket nevelnek, megtartják, a hitet, nézzék meg, hogy amikor elmegyünk egy templomba, akkor az asszonyok vannak ott leginkább, mert az urak már olyannyira nem nagyon akarnak templomba menni, tehát a nőkön fordul meg a világ, egész egyszerűen. És erre kéne a lányainkat nevelni, mert amikor a feleségem azt mondja, hogy kiviszem a kutyát, akkor az úgy lesz. Nagyon nagy ultima nincs vele szembe, fogom a kutyát és kiviszem. Tehát, hogyha a feleségem azt mondta volna, hogy szlovák iskolába iratjuk a gyereket, akkor szlovák iskolába iratjuk. És itt ülnek el a dolgok, úgy látom. Kettő, egy nagyon furcsa dologra lettem figyelmes, egy könyvet kaptam egyébként, most nem tudom megmondani a határmenti város falunak a, a könyvvel, leírták a történelmüket. És ezt nagyon szeretném javasolni a csemadoknak is hogy szól, hívja föl őket, hogy írják meg a saját történelmüket. Nem azt, hogy részt vettek a, a, a Mohácsi csatába, az is nagyon fontos, de hogy az egyszerű hétköznapjaikat hogy érték meg, milyen szokásuk volt és kaptam egy ilyen könyvet. És az a furcsa dolog jelent meg ebbe a könyve, amit elcsodálkoztam, hogy amikor megjöttek a, a csehek, megszállták ugye a felvidéket, akkor nem voltak, Túl nagy atrocitások. Nem ütötték, verték őket, hagyták, hogy dolgozzanak, azt mondták, fizessétek be az adott rendbe. És szépen szeletenként veszegedtek el minden. Nem azt mondták, hogy nem írhatod iskolába, csak nem kapsz olyan állást. És mindig volt egy kis fals, amivel el tudták téríteni őket. Visszakerülnek 39-ben, ugye? Visszatér felvidék, 38. A, igen, megérkeznek a magyarok, és pökhendien ilyen őket, letegezik őket, amit nem csinált az előző hatalom. Követeltek tőlük. Mit, mit képzelsz, hogy nézek? Arrogánsan jelentünk meg a saját véreinkkel szemben. És azt mondták, hogy ezt leszek én magyar, hogyha ti ilyenek vagytok. 20 év alatt egyszer csak büdőszlovák lettem, akkor az vagyok, nesztek. És ezt elnézést, hogy ezt mondom, mondja, hanem így volt. Ebből a könyvből ezt le, hogy egyszerűen nem érezték rosszul magukat te akkor, és amikor visszatért a régi magyar hatalom, akkor nem, nem Elnézést, ez egy kitérő volt, csak magyarázatot akartam találni arra, hogy miért van az, hogy ott nem annyira büszkék. A Székely, vagy az Erdélyek, Azért, mert őket ütötték, várták mindig. Minden módon el akarták pusztítani őket, ezért megedződtek benne. Ha nem vagyok közvetlen veszélyben, hajlandó vagyok leleadogatni a dolgokat. Ez a kép azért fontos az én számomra, és lehet, hogy itt már... aztán elbeszélgetjük az időt. Igen? Már kicsit sok. Egy Önök gondolták reggel, hogy ez fog magukkal történni. Minden öt évben a Szent Koronát 1945-ben Madzénál, ez Ausztriában van, Szarzútól éjszakra 20 kilométerre, ott lejtették föld alá a Magyar Szent Koronát. A polonahőrök vitték ki az országból, nem a nyilasok vitték ki az országból, elség szíves majd ezt mindenhol korrigálni. Igaz, hogy a nyilas kormányja men, hagyták el az országot, de az ő felügyeletük alatt, tehát a korona felügyelete alatt volt a Szent Korona, és így jutottak el Madzéba, nagyon hosszú és nagyon ágas bogas ez a történet, jó mint egy Indiana Jones film, de lehet, hogy nem sokára megfilmesítik, minden esetre Madzéba elvejtik a Szent Koronát. Az egész egy ilyen itt a piros, hol a piros játék volt, mindenki azt hitte, hogy tudta, hogy hova ásták el a Szent Koronát, azért nem használom ezt a szót, mert egy filmben még kiemeltem, hogy a el a Szent Koronát föld alá rejtjük, adjuk meg neki a tiszteletet. Tehát ott elrejtették a Szent Koronát, és az amerikaiakkal ássák elő, veszik elő, és így kerül amerikai felügyelet alá, és ötébente ugye megrendezzük ezt az ünnepséget, együttműködünk a a faluval gyönyörű falu egyébként érdemes, hogyha arra felé tetszenek menni, nagyon geműdik, ahogy mondja. Akkor a falu, hogyha nem fékez, már át is ment rajta. De gyönyörű, egy tó környékére, elhelyezve tele magyar emlékekkel, és rápolják a magyar emlékeket. Amikor a polgármester úrral mentem először tárgyalni, kaptam egy prospektust. Kinyitom a prospektust, mi van benne? Szálasi fel képe, ott van a pártoksági könyve, nulla, nulla, egy, szálasi Ferenc. Ne a mondom neki, polgármester úr, hát azért ez nem nagyon smakkó Magyarországon, hogy ne nagyon hozzákezdnek, hát miért pont ezt rakják bele? Az, hogy nézd-e fiatalember. Amikor ide megérkezett a magyar törvényes kormány, mert az volt, akármit is mondunk, két millióan szavaztak a nyilas mozgalomra, tehát ők úgy nyerték demokratikusra, hogy nyerték a hatalmat, túl azon, hogy aztán lepaktáltak a németekre. Na mindegy. Megérkezett ide egy kormány, a teljes kormánnyal, minden mindennel egyetembe. Itt 800 évig ilyen esemény nem történt. Hát ezzel nehéz vitatkozni. Megvédték a falut a fosztogatástól, kifizették minden számlájukat, és ilyen jó ö, szezon sose zártak még, ekkora bevételük nem volt soha. Akkor ők miért haragudjanak rá? És ott van a történeti kiállításuk, ott van a pártagsági, ott van a kardja, mert azt is neki ajándékoztam papnak, és minden ott van a helytörténeti múzeum, és mondta, hogy a többi legyen a maguk problémája otthon. Nekünk ez nem volt probléma, nekünk ez egy jó időszak volt, és az itt, Állomásozó magyar urak, katonák, tisztességes úriemberek emberek voltak, akik mindenkivel jól bántak és megvédték a falut. Most akkor miért ragudjon el? No, szumma summa ez csak egy kitérő volt. Eljöttek az amerikai katonák, nagy meglepetésünkre egyébként, meghívtuk őket. Nem volt semmi jele annak, hogy ők el fognak jönni. Egy hovás hangulatba kerültünk bele, majd egyszer elmesélem, hogyha akarják. Minden esetre ez egy nagyon jó kis nemzetközi rendezvény volt, a környékről Németországból, Hollandiából, Dániából összejöttek a magyarok, és a, egyébként google a barátunk, ahogy tudjuk, a Szent Korona megmenekítése, betetszenek ütni ezt, egy 30 perces kis, lehet, hogy 40 perces kis riportfilmet látnak szerény főszereplésemmel, és ott ezt az egész milliót szituációt megtetszenek érteni ott. De most, ha nagy csendben vagyunk, akkor meghallgatjuk a norsz, ezt a jóképű srácot, akivel aztán jót hogy mit is gondol egy amerikai tiszt, mit mond a Magyar Szent hogy maguk hallottak-e magyar embert valaha ezt a mondatot elmondani, amit most ő fog, de csak ha nagyon csendben vannak, akkor halljuk. megkérdezte, hogy mondjuk számára mit jelent a Szent Korona. És mindegyik amerikai katona, aki ott volt, az tudta, hogy miről van szó. Ugyanezt egy magyar ünnepségen nem vagyok benne biztos, hogy el tudjuk mondani. És itt térnek vissza erre a csodálatos kezdeményezésre, hogy igenis le kell menni a leghalsabb szintig, az obodáig, a bölcsögéig, a mindenhez, hogy átítassa őket a Szent Korona egyesítő szellemek, hogy ilyen fontos dologgal rendelkezik a magyar nép, és soha nem hallottam, hogy magyar politikus ilyet mondott volna. Nem, hogy egy katonatisz közelség. Azt hiszem, az én kis vetítésemnek vége, ha lépünk, egyet van még valami? A képek gyakorlatilag a Szent Koronára, azt hiszem most itt meg is tudják nézni, ha éppen érdekes. Jó, annyit azért elmondok róla, hogy egy-egy ilyen kép 3x3 cm, azért nem mondok millimétert, mert mindegyik milliméterben is megvan adva, egyébként a mérnök csoport állapította meg, hogy hüvelyt rendszerben építették a Szent Koronát, két hüvely széles, tehát 5 cm széles a keresztán, az abroncs és minden egyebet, minden méretet át lehet számolni hüvelyk rendszerbe mert amikor készült, akkor az volt a nemzetközi egység általában, tehát tökéletesen belejöveszkedik a korába. Egy-egy kép, az csak azért mondom el, hogy milyen technológiát tudtak már akkor alkalmazni, egy-egy ilyen kép 3 centiszer 3 centi. Aki még velem korú, az tudja, hogy ez körülbelül a kis gyufás doboz mérete, mert volt nagy gyufás, az 40 fillér volt, a kicsi az faj. Tehát ez egy kis dobozgyufás méret, a dobozon belül, már ő a Gábriel alakangyal egyébként, mindenképp jelentést hordoz, ami a Szent Koronán létezik mindegyik kép. Ő Gábriel, ő a jó hírhozója, ezért a szabad, ott szabadoknak a kajába, és fehér színű ö, rozetta van, ő jó hírtől. Ott van viszont Mihály vele szemben, ő már feketét hoz, ő az égiselegek vezére az utolsó ítéleten, ő jön majd a tarvósra, tehát ő nem feltétlenül jó hírt fog hozni. Hát egymással szemben szerepelnek, egyébként nem úgy kéne lenni tehát ha ez 3 x centi, akkor ez már csak 2x2 centi ez az alap, igaz? Ha még jobban szűkítem, a a méretével együtt már maximum 1 cm 1 cm. Mint a körbe. 1 cm -szer 1 cm. Azon belül viszont már a fej az 1 cm belül van. És az 1 cm belül levő arcocska az már mikroszkopikus méret. Tehát ha elmennek az országházában, megnézik a Szent Koronát, nem fogják látni, amit néznek. Olyan kicsi. Mert hogy mi ekkor a fényképeken szoktuk megnézni, a lelkünkbe bazik méretűre emeljük föl, és akkor oda megyünk, akkor próbálunk guggolódni, meg benézni, hogy akkor mit is látunk egyáltalán. Tehát azt kell tudni, hogy ez úgynevezett rekeszománc technológiával készül, mint mintha grafitzerűzálva önök csikokat húznának, azt a egy szalagból csinálják meg. Van egy ilyen keret, amit általában részből kivágtak, és a nagyon puha szín aranyba, ami kb. 0,9 mm vastag, belenyomták. Amikor maguk a papírral játszanak otthon a gyerekek, és a körmükkel bele tudnak nyomni, úgy lemélyed, mint egy lavornak az alja, ezt a lemélyedést kitöltik ezekkel a vonalakkal, ami aranyszából van, Pontosan annyi, mint hogyha két, a szőke hölgynek lehet a két hajszál olyan vastag, mint itt egyetlen egy arancsík. Azt a nács beteszik, és egy érdekes reakció hegesztéssel a helyükre hegesztik. És onnantól kezdve elkezdik kitölteni a zománc porra a színeket, és kezdik beégetni. Na most képzeljük el, hogy itt egy kis vörös. Pont van itt a hobblockán, az is egy jel, a hírvédő jele, hogy az mekkora. Hogyha ez egy centinél kisebb. Minden, És nagyon el voltunk gondolkodva, mert, mint talán műveseknek föltették a kérdést, hogy hogy csinálták meg. A legrosszabb esetben, ha a 11. századot mondom, akkor se volt még mikroszkóp. Nem volt szemüveg. Nem volt nagyító. Akkor hogy? Tudták ezt összerakni így, ezeket a nagyon pici vonalakat, hogy tudták -e elhelyezni ezekbe. Végül is Grúziából tudtuk meg, ahol azóta is csinálják ezeket a rekeszolánc képeket, hogy csak kolostorokban gyártották, ez egy ipari titok volt. Mint ahogy az űrhajó gyártás vagy a, a nájti cipő gyártása ipari titok. Most nagyon profának, de egyszeren erről van szó, ők abból éltek, hogy ezt tudták. Hát nem tették föl az interneten, hogy csinál magad mozgalom, meg a bármi. Meg kötött formák voltak. Hát Nem leült a művész úr, mint manapság, elővette a cerkát, aztán csinált egy jó szűzmárját, aztán majd nem sikerült annyira, de majd elviszik ezt később. Nem. Kötött formák voltak, eltérni tilos volt a formától, hogyha hibázott a művész út, szerencsés esetben nem vágták le a kezét, de rossz esetben is összevágták a tárgyat. Ugyanis az Úrhoz, az Istenhez másodosztályú termék nem csatlakozhat, nem képviselhet. Ezért egy színvonalat kell tartani, egy színvonalat pedig egy hermatikus helyen lehet, ahol kiválasztott emberek képesek ilyet megcsinálni. Kik is voltak ezek a kiválasztottak? A papok járták a falvakat, és keresték manapság euh, politikailag korrektan fogalmazva a vészesen rövidlátó gyerekeket. Ilyeneket. Banja gyerekeket keresnek. A Banja gyereknek önöknek 40 cm körülbelül a fókusztávolság, amikor élesen látunk, nekem már vagy egy 60, tehát mindent így próbálnék olvasni. Ezek a gyerekek viszont csak 1-2 cm tudtak fókuszálni, pontosan a bancsaságunk miatt. Ugye akkoriban elég nehezen gyógyították, tudták? Egyébként dióhéjat kirukasztottak, és arra kényszerítették, hogy a szeme arra menjen, de nem akarták, hanem kiválasztották ezeket a gyerekeket, és elkezdték tanítani nekik a Reckett technológiát. Amelyik nem vált be, az iniciálé rajzolásra és kódexmásolásra alkalmazták, akik professzionális módon beváltak, azok bekerültek abban, akik ilyeneket tudtak csinálni, ennek viszont ára volt, mert tér közelében eltörték mind a két térdüket, azért, hogy ne tudják elvinni a tudást. Nem tudott lóra ülni a térde miatt, ugye messzire nem lehetett, és nem tudta elvinni a tudást. Nem úgy, mint most, hogy elvégzi az orvostudományi Egyetemet az én pénzemet, és aztán elmegy Londonba, beteget ápolni diplomával, mert jobban fizetnek. Én ezt mind elismerem, de akkor fizesse vissza a tandíjat, mert egy tehetséges másik embertől vitte el. Aztán elmegy strájkolni, hogy kevés a fizetés. Ez másik kérdés. Tehát ilyen gyerekekkel aztán persze felnőttek, és ilyenekkel oldották meg ezt a technológiát. Kérdezni akadt valamit, ugye? Nem? Van kérdésük egyébként ezt? Ugye az elején szoktam mondani, hogy nyugodtan szóljanak közben, amit tudok elmondok, lépjük tovább, általának Én, Igen, föntről ugyanez a két, de innen most már tudják. Onnan tudjuk, hogy égi személy, hogy trónon ül, egyértelműen, és életfár vannak mellette, ami egyébként azt is jelzi, hogy férfi entitásról van szó, mert befelé hajlanak a fák, hogyha nőről lenne szó, akkor kifelé hajlanának az életfák, közben az állítólag, én ebben ezt nem értek, de ezek növekedési fraktálokat jelentenek, de ebbe inkább nem szólnék bele. Talán ezen a képen is látszik, hogy több súlyos ö, sérülés érte a Szent Koronát, és ugye itt már felmerült, hogy miért is egyenes itt az ábrázolt koronánkon a kereszt. Nekem, mint aranyművesnek higgyék el, alapvetően egyenes kereszttel gyártották. Hát amikor a megrendelő megkapta a Szent Koronát, akkor bizony egyenes volt a kereszt. Aztán a történelem folyamán történtek azok a bizonyos raglások, rejtések. Kifejezetten 1440-ben, amikor a Szent Koronát ellopják a Visegrád várából, ahogy jól tetszett mondani, és egy szánkon menekülnek, akkor már utószülött negyedik László Csecsemő király úgy, vitték a, úgy lopták ki a Szent Koronát az országból, hogy egy bölcsőbe rejtették bele, úgy, hogy a volt pont egy ilyen párnából kiszedték a tollat, beledugták a koronát, visszatönték a tollat, visszavarták a párnát, kopták. És így, ahogy volt a párnán, beleborították a bölcsőbe, és ráültették, mint egy dilire a csecsemő király. Ettől a felső nyomástól beakadta a keresznek a teteje, a bölcső ügyeit van összeárcsóva, oda az alsó sarkával, és begörbítette, és beroppant a teteje a, a Szent Koronának, és ezáltal szenvedette egy csomó sérülést. Hozzáteszem ezzel nagyon jó két, itt tetszenek látni ezt a sérülést? Kijegyenesedett. Az, az a túloldalról egy ilyen negatív, pont az a képet mutatja, hogy két deszka közé beszörült. És itt sem ki az országban Erzsébet királni. aminek aztán az lett a szóljanak, ha mennünk kell, mert én is olyan majd bedobják a pénzt fölül és mondom, mondom, mondom. De ha mennünk kell, mennünk kell. Tehát, kicsempészik az országba, 1440-ben, és Frigyes császár kezébe kerül. Mégpedig úgy, hogy a királyné, királynő, királyné, rokona volt egyébként a Frigyes császárnak és elfogyott a, a lóvé, ahogy Pesten mondjuk, minden pénz elfogyott. Ő egy szép szokott, de az általában pénzbe kerül és így hamar kifogyott, abból a sok lopott kincsből, amit elvitt a magyar kincstárból, de egyébként általában az oldalági királynőknek kedvenc szórakozása volt, hogy kifosztották a magyar kincstárat. Hát, úgy szép volták a magyar kincseket, mint annak a rendje. Van egy barátom, aki e, osztrák állampolgár és, és német neve van, de magyar ember, és egy találkozáson azt mondta, hogy ha ti tudnátok, hogy a sackammerben a bécsi kincstárban mennyi magyar kincs van, akkor forradalmat robbant, vagy hadat üzenlétek Ausztriának, hogy visszaszerezzétek. Mert csak úgy mondta nekem, hogy De Tehát kikerül Ausztriával, kikerül, elfogy a pénzzel a királynének, mi zálogba adja. Pestiesen úgy mondjuk becsapta az aciba. úgy ahogy volt. Először még ki tudja váltani egy év múlva, valamilyen úton módon, de amikor megint elfogy a pénz, megint beteszi az aciba, akkor már nem tudja kiváltani, és mint 20 évig, 1463 év, tehát 23 évig van a német-római császár birtokában a Magyar Szent Korona illetve a megkoronázott magyar király, aki akkor még csecsenő meg fiatal ember, és onnantól kezdve Magyarország vergődik. Vergődik, nem tud törvényt hozni. Az uralkodó Mátyás király után, ugye körülbelül behatárolva, rendeletileg uralkodik. Nem, hogy az országgyűlés nem tudja azt a mondatot kimondani, hogy a Szent Korona nevében. Mert nincs megkoronázva a királyunk, nincs a birtokunkban a Szent Korona és még egy megkorozányzott királyunk is Tuszban van Németországban. Nagyon komoly tárgyalások kezdődnek, ez egy 20 éves csata lesz, amit végül Mátyás nyer meg, oly módon, hogy sikerül a V4-eknek összeállni és megfenyegetni a császárt, hogy hadat üzenünk ellene, hogyha nem fogja visszaadni. A Szent Koronát, meg a sokloni területeket, ami záróba kapott szintén. És még sikerült a Szent Atyát is meggyőzni, hogy kiáltkozással fenyegesse már meg. Tehát ez a kiátkozás körülbelül úgy néz ki, mint ahogy a putin most hogy lóvíz lefagyasztva, szentségek kiadása megszüntetve. Magyarországot egyébként kétszer is kiátkozta a Szent Atya hasonló körülmények között. Tehát ez egy hatásos fegyver volt. Erre hajlandó volt a Figyes alkudozni. Végül is ő azt mondta, állítólag 6000-ről indult a kamat. Hát, hát, Úgy Hát hogy az volt az utolsó összeg, amiért beadták az állóban nálam. Álló. És elkezdték számolni ugye, a, a kamatos kamatot, és ugye nem volt egyedül ebben, mert sejni olvasni nem tudta császár hanem a Fuggerházat kérte föl, akik akkoriban voltak Ez a világban, és ők elkezdték kiszámolni, és akkor agyaltak is, hogy mit nem tudunk kifizetni, mert nem akarta ő ezt visszamenni, mert tudná mondani, hogy pestiesen mit fogott a császár a kezébe a magyaroként, de tudta, hogy, hogy minden hatalom most az ő kezében van, hogyha ha valami olyan ügyes trükköt kitalál, hogy ne kelljen visszaadni, akkor a pénz is megmarad, hatalom is megmarad, és uralkodni tud majd Magyarországon. Ugye a Habsburgok mindenképpen be akartak kerülni valahogy az öröklési rendbe, és akkor azt mondták, hogy 30 ezer. A 6 ezer, 30 ezer, aztán aki valóta hitelt vett föl, azt tudja, hogy ez hogy szokott hatványozódni. Amire is azt mondta, Itéz János volt aztán a, a tárgyalófél, hogy jó, kifizetjük. Tudjá, nem tudom, én iparos vagyok, a legrosszabb mondat, amit hallani tudok, hogy átadok egy ékszert, és megkérdezi a hogy és akkor mennyi lesz, megmondom az árát, és azt mondja, csak ennyi. Hát mondom, lehetne drágább is akarja, de hát itt az volt, hogy azt mondtam, hogy jó, kifizetjük. Hú, hát ezek ki tudják fizetni. Akkor mondták, hogy jaj, valamit elfelejtünk kiszámolni, megint. Összedugták a fejüket, mondták, hogy 60. Megemelték, ugye tudták, hogy ezt, ezt Európában senki nem tudja kifizetni. Löfföd látták, löfcímű filme. Áh, alakú mindegy. Mikor a cigányok alkunknak. Ha összejünk, ők összedugják a fejüket, és akkor van utának egy lakókocsik. Na mindegy. Ők 60-at mondtak, mondták, hogy jó, azt is kifizetjük. Akkor már teljes kétség következett, hogy a fenébe ez most, most mi legyen. Akkor megint elkezdtek valami csülni, csavarni, és a 80 ezerre kihozták. A 80 ezer az egy akkora pénz volt, amire úgy gondolták, hogy képtelenség Európában ezt senki nem tudja kifizetni. Megkérdeztem egy bankos barátomat, hogy körülbelül valahogy próbálják a mai árakra áttükrözni, hogy ez mennyibe kerülhetett akkor. A magyar király egy éves GDP-jével felelt meg ez a pénz, azt mondták, hogy kb. 2500 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Szent Korona minden egyes garancia, ugye 2,5 kg aranyról beszélünk, egy milliárd forintba kerül. És kifizettük. Mit gondolnak, hogy fizettük ki? Nem áll Mártyás király benyújt a zsebétbe és kifizette. Mit szoktak ilyenkor csinálni? A adó. Adót kivetették mindenkire. Ez egy olyan atrocitása volt az uralkodórendnek, nem az egyszerű embereknek, mert azokat mindig adóztatták, de mint tudjuk, a magyar nemesség nem fizetett adót. Miért is nem fizetett adót? Egyrészt, mert honfoglaló őseik voltak, és hát amit ők elfoglaltak, miért is fizetne ő adót ezért. Ám de hadsereget kellett fönntartaniuk, ami már akkor is nagyon sokba került. Kettő, vonakodás nélkül hadba kellett szállnia, hogyha az uralkodó a véres kart lehívót minden Mindenhova akkor ő nem gondolkodható, hanem hadba kellett vonulnia. Úgy, hogy tökéletesen föl volt a saját rá mennyiségű katona, és az minden hadi hadifelszerüléssel el volt látni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz és hosszú távú kiadás volt, de kivetették az adót mindenkire. Ő rájuk is. Ez olyan mértékű sértés volt, hogy 12 fő és 12 fő nemesnek írásban garantálni kellett, hogy még egy ilyen piszkos trükköt nem vett be Mátyás király, mert ha egyszer bejött, akkor lehet, hogy ez még egyszer is be fog jönni. Egyébként utóbb, később, majd kivágott, horti volt az, aki ugyanezt megcsinálta. Elsőben 21 be kivetette a luxusadót, aztán gondolt egyet, 24-ben is kivetette a luxusadót. Tehát mindenki fizette, aki belefér. Tehát így került végül is vissza, ez az őrült mennyiségű pénz, természetesen akkor Sopront is visszaadták, át elrendeztük a számlát, amennyire lehetett. Az egész egy ilyen ö, olcsó mafia, egyezkedés szintjére csúszott le Bécs újhelynél, mert ugye a magyar delegáció megjelent a 80 ezer aranyjal, és hát ennek támogatására 2000 rovasra kopogtattak a Bécsúj helynél, amit meglátott a német csákszárt, becsukatta a kapukat, és gondolta, hogy bejönnek a magyarok, akkor sepén, se posztó, mindent elintéznek itt egy Úgyhogy bezárták a kapukat, mondták, hogy elpusztítják a koronát, hogyha nem mennek vissza Soproni, és 200-an bejöhetnek a városba. Végül is aztán úgy kezdődött az egész, hogy kinyitották a kaput, kapunk kívül fölállt a magyar delegáció, kapunk belül fölállt a német római delegáció, és a delegáció elejéről elindult a pénz, és elindult a korona embertől emberig és a kapuba, mint a mafia filmekben szokott, itt a lóbé. itt a lóbé. Jó, cseréljük. Szt! És mindenki szaladt két irányba. A magyarok örömükbe, a németek örömükbe, bánatukba, hogy meg kellett ezt a piros ki kellett adni a kezükből. Három napon vitték Budára a Szent Koronát. Öröm, örömünnek volt végig, aztán 1792-ben volt még egy ilyen nagy öröm amikor Második József visszaszolgáltatja a Szent Korinát. Lejárt az időn, elmézést kérek, köszönöm, hogy megvallat. egy Kérlek, csak egy pár szóval az aranyvonatról is mondják. Mm. Megpróbálsz kikerülni Tehát a, az aranyvonat igazából ez egy ilyen népi mondás, kocsi, az volt a hivatalos neve, de mint látják a, a képeken, bizánci, Ám de árdekó stílusban festették meg, 1938-ban készült a eukarisztikus kongresszus tiszteletére, ám de, ö, ma úgy mondjuk, hogy Tuinban, tehát egy szervezésből eukarisztikus kongresszus és a Szent István név kezdődött utána. tehát mindent felhasználtak, amit akkor mozgósításként meg tudtak tenni, nagyon jól tették, ehhez a magyar püspöki park kitalálta, hogy a Szent Jobbot e, tehát trianon után vagyunk, az országot korrázúzták, elszakították területének 60%-át, Iparának a 70%-át. Bányáinak 90%-a. Erdeinek 78%-át vagy 90%-át. A kisantant folytogatott minket, nem lettek föl a népszövetségbe. Mindenütt tartottak nekünk. A saját vasúti kocsaitat kellett visszapérelni. Elvitték a hajóinkat, a Kirabolták a románok Budapestet. Kirabolták Szegedet. Mindenütt, mint a sáskák. Az angol Attasé följegyezte, hogy a gerendákból a szögeket kihúzták a románok. Hát egy kifosztott ország, valahogy talpra És itt nem feltétlenül akarok Kortinak reklámot teremteni, de a magyar nép egy vezető erős hatalommal kilábolt ebből a sírboltból. Kivergöttünk belőle. És a nemzetközi elismertségnek ez az első jele volt, hogy egy nemzetközi nagy kongresszus megtartotta ki. A 36-os olimpiát lenyobták a németek, nekünk maradt az eukarisztikus kongresszus, akkor jobban is élet hozzá. És azért, hogy a határon túli határon kívül szakad területek, lakosságát is, és a magyar ebből, az apátiából, ebből a szörnyű erőfeszítésből, éhezésből valahogy lelkileg fölemeljék, úgy érezték, hogy a Szent Jópot kellene körbehordozni, azért, hogy mindenki lássa, emlékezzen Szent István országára, az egyház alapítására, és hogy összetart minket a hit és Szent István ereje. Ezért rájöttek arra, hogy teherautón nem lehet vinni. Ugye a Szent Jobb az csak egy, egy eredtel tárgy, egy, egy sírülékem valami, ezért rájöttek arra, hogy a legegyszerűbb vonaton vinni, mert az még mindig behálózza az országot. Ugye Nagy Magyarországhoz tervezték a, a, a vonathálózatot, az országútak pedig silányállapodban voltak, Ezre volt a legkevesebb pénz, tehát nem volt alkalmas a szállítására, ezért a püspöki kar megrendelte a Dunai jármű valami, nem tudom mi volt a neve akkor, Dunai jármű avító lett aztán, az én tudatomban már csak ez a név van, és megrendelték és rövid hat hónap alatt megépítették ezt a gyönyörű kocsit, nekünk már csak 12 év kellett hozzá, és sikerült ugyanazt megcsinálni. és 1771-től a Mária-Terézia rendelete alapján a magyar királyi koronaőrségnek kellett a Szentjogot is védelmeznie. Ezért az országjáró útra a magyar királyi koronaőrséget bízták meg, nem is kellett megbízni, tehát a Szentjogot nem lehetett nélkülük elvinni. Ők kísérték ezt, és most én ennek az Egyesületnek vagyok az elnöke, itt a jó képű fiatalember és a köztem hasonlóság, nem a véletlen műve, mert én állok ott a csapattal a hivatalos átadás alkalmával, az idős korona őrök a a díszegyenruhájúkat, amit viseltek, ebben az egyenruhába kísérték a Szentjobból, és miután megalakították az Egyesületet, akkor mindig nosztalgiával beszéltek arról, hogy milyen csodálatos dolog volt, hogy 38-42-ig ment azt hiszem a, a Vona, azt hiszem Kassára ellátogatott, oda még amikor visszatértek a felvidéki területek, oda el tudott menni Munkácsra, Nagyváradra, hogyha jól tudom. keresztül, mert igen négszem. Nem, melek, mert pontos kiből, helyeket keresztülnek, és úgy szervezték meg az útját egyébként, hogy egy-egy ilyen nagyobb város, mint Székesfehérvel, Eszterborn, Kassa, ott több napig volt, tehát egy nap közszemleg megérkezés mise. Voltak olyan helyek, ahol csak egy-egy órára állt meg, nagyobb város, nagyobb település, mondom így inkább, és voltak olyan települések, ahol csak lelassított És ezért csináltak egy fél méter széles, talán ki tudjuk nyilvánítani egy képet, inkább ezt, ezt ha lehet. Tehát, ez a szerelvény van megcsinálva, hogy ez egy üvegajtó. Úgy hívják a vasutasok, hogy teremkocsi, egy póstakocsi volt gyakorlatilag, és azt a szétnyitható ajtót, amit azért csináltak, hogy a nagyobb csomagokat is be lehessen tenni, akár egy traktort, azt üvegből csinálták meg. És amikor lelassított a szerelvény, akkor széthúzták ezt az üvegablakot, fölállt a és szépen le. És a, a falu népe, ahol elment, mert minden olyan településnél lelassítottak, térdelve fogadták a Szent, ö, a szent jobbot, és imátsággal közösen búcsúztatták meg, fogadták a, a Szent jobbot. És ez azért volt mind a két oldalán egyébként, hogy jobbra be belehessen látni a szerelvényben, és így haladtak. Van benne egy rezgésmentesítő, azt most valószínűleg nem tudjuk ö, megcsinálni, mert Ugye a Szent Jog körbeneteken négy diakónus a vállán viszi a Szent Koronát, most már a Honvéd Korona örök viszik, hála Istennek, jó gyönyörű legények. és annak van egy rezgése a járásnak, ahogy lezegnek. Ezt egy lassulás mérő szerkezete, amit nem tudok, hogy mi, minden esetre meg tudták mérni, hogy mekkora rezgés hat, a szent jobbra, amikor vállon viszik. Azt mondták, hogy ennél a rezgésnél nem lehet magasabb, mert nem tudják garantálni, hogy nem megy tönkre. De akkor a lehet még, hiszen már több száz éve viszik a körnerebe. Rendben. A Műszaki Egyetem végzős hallgatói megépítettek egy ilyen asztalt, ami egyébként nem látszik, mert le van takarva, és azon egy ilyen rezvő asztal van, ami csillapítja a rezgéseket. Ezt úgy tesztelték le, hogy már akkor is a Vác budapest volt a legrosszabb állapotban, ezért egy gőzmozdony, a gőzmozdony is tudják, aki utazott már, az nem egy sima út, rágatja a kocsikat, felszállta, megbízott nem tudom milyen biztos, rátett egy hamutartót a rezgésmentesítőre, rágyújtott egy havanna szivarra, Pár több fentés után rátette a hamutartóra, és azt mondta, hogy ha vátszik, nem esik le a hamu, akkor átveszi a szerkezetet, akkor erre van. És nem esett le a hamu. <gül> és ez, amikor belevágtunk ebbe a dologba, pontosabban Vitéz Józsi bácsi vágott bele, aki magyar királyi korona ő volt, és ő, alapító, ő az alapító atya az Egyesületnek, és ő válogatott ki minket személyesen, engem egész biztosan. És nagy álmuk volt, hogy még egyszer az életbe lássák, mert ha iszik, ha, menjünk, hogyha kell, ha iszik, hanem a Szent Róna őrzése egy borzasztó unalmas feladat. Nagyon felemelő, nagyon szép, de 24 órában egy ekkora teremben bezárva, azért ez nem annyira lelkesítő dolog. Ám, de ekkor kinyílt a világ számukra, és beutazták egész Magyarországot. Ünnepelték őket, az emberek végre megismerték mindannyian, hogy kik a koronaőrök. Hát mindenütt ajándározták őket, mindenütt simi, paiszik hanem bármilyen kis településen voltam. Egy-egy néni kell oda jönni, a ruhámat. Fiatal azért azt a titkot elindulom, hogy nekem is udvarolt egy koronaőrök. <gül> Tudná, hogy hányan mondták ezt nekem? Mekkora svihákok lehettek ezek a koronaőrök? <gül> minden esetre gyönyörű emberek voltak. Ezt azért tudni kell, úgy válogatták ki őket. Akkori mértékkel 175 cm magasak voltak, akkoriban ezek magas emberek voltak. Mindegyiket úgy szól, hogy kellemes arcú, jó kiállású, intelligens, írni-olvasni tudó, fertőző betegségektől és mentális betegségektől mentes. Olyan Összetültötték, és leginkább ezekkel a küllegények váltak be. Azoknak van olyan az csontjuk, szép piros-barna bőrük, mindenki kackiás bajusszal az akkoriban a férfi ismérve volt a bajusz, és hogyha egy csapatfotót megnéznek, azt hiszi az ember, hogy mind rokon. Hogy ezt valami egy de ezt ahhoz a hány ember. Mert szakasztott egyformának néznek ki. Na minden esetre ezek a legények ugye kiszabadulnak a, a szűk e, e, szolgálat alól, és hát ezek szerint eléggé jól a hölgyeknek, ha nagyon akkor is emlékeztek rá. Tehát így csaptuk bele Józsi bácsi e, óhajára és az öreg koromérök óhajára, az első alapvető munkákat ők végrezték el, tehát földelítették sok fals információ volt, hogy még létezik valahol a világban, hogy Németországban el van egy alapútba, berobbantották és ott van, meg Csehországba itt, ott, meg jobbra, nem. Duna amikor bevonultak a szovjetek, akkor leszették róla az összes klerikális dolgot, lefestették az egészet, kitörték az üveget belőle és egy marha nagy esztergát betettek középre és hadijárműjavítóként folytatta az útjá a szegény hajánkocsit, aztán visszakerült Dunakeszire, ott egy villámcsapás alkalmával kigyulladt és a fele éget, és aztán 1961-ben, hogyha jól tudom, kivonták az összes ilyen típusú szerelvény vagy kocsit. Azért, mert meglepő módon fából épültek ezek a vasúti kocsik, volt ugye a vas keret, de fölül bárdog volt, az alatt lambéria, és a falak is fából voltak, és amikor összeütköztek ezek a szerelvények véletlenül, akkor mint a lándzsa repültek ezek a fa alkatrészek, és a legtöbb haladtattól volt nem az ütközéstől, hanem a felszúrta őket a, a lambéria. Úgyhogy ezt megszüntették az egész európai vasúti közlekedésből kitiltották ezeket a szerelvényeket. Kívülről azért nézett ki fénynek, mert rászögelték a bábor lemezeket. Erre is úgy volt felfestve, úgyhogy megkerestük a Dunakeszi járműjagítót, megkértük őket, hogy lesznek szívesek megcsinálni, nagy örömmel vállalták, elmentünk a Műszaki Egyetemre, fölkértük őket, hogy legyenek szívesek elkészíteni, ehhez Magyarország miniszterelnökét sikerült meggyőzni, hogy ezt legyen szíves támogatni, úgyhogy ő kijelölte, ganasztrói professzorulat miniszteri biztosnak, és a Nemzeti Múzeum költségvetéséből készítették el ezt a szerelvényt. Ahogy mondtam, rövid 12 év alatt sikerült a végére járnunk, de itt van. De megcsináltuk. Itt lesz. Elértük, Vagyunk abban, És a Jászberényről Google a barátunk szívesenek, szívesenek beütni, hogy a Szent Korona Jászberényben, Aranyvonat Jászberényben három filmet is tetszenek látni rajta, és szeretnék, hogy Valosa Gyarmaton is tetszerít legyen. Erre szerveződünk, erre próbálunk mindent meghozva. Köszönöm szépen! és érvényekben gazdag előadását, hát az már szóta uh, uh, Honoli Krisztiánnak, mivel hogy ő uh, a gyarmati aranykoronakörnek az elindítója. Bár szóba mondja ezzel a dologról vannit, és utána még én be fogok már. mindenki mindenkit, Honoli Krisztián vagyok is, kedves kérde, kérde, kérde, kérde, mert tőled szeretnék, egy-két dolgot kérdezni, meg, meg megmutatni neked valamit.